kolegyně, vymyslela jsem na poptávku písničku Zima bez sněhu, ale já i další dávaj, dáváme najevo, že není pro úplně ty nejmenší děti, které nám do školky chodí. Tak protože poptávka trvala, tak já jsem se pokusila vymyslet ještě jednu lehčí verzi. Jmenuje se to Až na sněží a já vám ji tady zahraju tak, jak je v notách. A zase uděláme pohled do not a pohled i na ruce, abyste se mohli třeba na chytit i té videoopory. to Mám hezkou šálu, mám hezké rukavice, mám hezkou čepici, jenže nesněží. Nebojím se mrazu, nebojím se fujavice. Nebojím se, závějí, kdo mi uvěří, až, až nesněží, vypí... a bylo by to fajn, kdybyste to zvládli, je i varianta v d důr. Se nebojím se za kdo mi uvěří, až, až na sněží vyběhneme ze dveří, až, až na sněží vyběhneme ven, až, až na sněží. A poprosím o pohled na klaviaturu a zase to zahraju i v C dur, i v D dur a kondy jsou tam jednoduché. Lepší prstoklad pro melodii bude, když v C dur začínate, budete začínat na G čtvrtým prstem. To C -čko zase potřebujeme zase jenom maličko, párkrát na konci fráze, protože nemůžeme se kolem toho C1 mlít, pro děti je to nízko. Mám hezkou šálu, mám hezké rukavice, mám hezkou čepici, jenže nesněží. Nebojím se mrazu, nebojím se pojavice, nebojím se závějí, kdo mi pověří. Vyběhneme ze dveří Až, až nasněží Vyběhneme ven Až, až nasněží Vyběhneme ze dveří Až, až nasněží Zatím je to sen No a v d to bude fungovat podobně Potřebujeme k doprovodu akordy D A a na začátku toho až, až, tak potřebujeme G, třeba v tomhletom obratu, v kvartsex kordu, zahraje se to dobře. Zase začín vyplatí se začínat e, melodii čtvrtým prstem, protože tady potřebujete relativně často to G, H, tak ho tam budete mít po ruce. prostě ten teďka, jenže desnější a zase tím. Až, až nasněží, zatím je to sen.